זקיינות היא נשיטה ניהולית אסטרטגית להרחבת עסק. יזם בודד פונה לרשת כדי להוכיח את עצמו. חובר לרשת מצליחה עם עוצמה, לו החוקים הניהלים בשיטות העבודה. בתמורה לכך הוא משתמש בסימנים המסחריים שלה למחירת המוצרים או השירותים. שיטת הזקיינות מתפתחת במקביל לפיתוח הכלכלה. הוא מיוסמת בעשור תחומים שונים, אכל ממסעדנות, חדרי קושר מלונות, חברות כוח אדם, בתי לספות, בתי קפה ועוד. וישראל פועלים כ-350 רשתות כאשר ניתן לחלק אותם עם תלושות תחומים עיקריים תחום המזון שהוא גם הגדול ביותר מהווה כ-50% מסך עסקי ההקיינות בישראל תחום השני הוא תחום המסחר הוא מהווה כ-35% זה כולל בעיקר תחום כאשר יש נוכחות גדולה של מותגים בינלאומיים כמו, כגון אמריקה נגל, H&M, נאוטיקה התחום השלישי הוא תחום השירותין, שכולל בעיקר תחום חדרי הכושר, יוצאי ביטוח וסוכניות תיבור. הזקנות הנפוצה ביותס זה זקנות קלאסיית. שבה הזקן מאורע בתאריך היצור של המוצר, וובכך נהנה גם מהמוניטין של הרשת וגם שיטות העבודה והאחנה. שיטה שמאוד מאוד נפוצה בתחום של המזון והשירופים. מודל נוסף זה זקנות הטיפוליט. שבה נותנים לזקן אחריות טיפוליט אל ניול ותיפול העסק, החמלאי או של הרשת עצמה. כיוון שיש מלאי גדול, נזקן קשה לנהל את המלאי, לא יש את עצמה מנהל את המודל השלישי הוא זיקרון טריטוריאלי. המטרה היא להרחיב את המותק בקנה מידה בינלאומי. וזאת עושים על ידי כך שנותנים לנזקי הנאהב, המאסטר פרנשייז, את המלעדיות לנהל את הסניפים באזור מוקד.